گورانیش جس کے شباب سر خوشی ہے بور ایمانی وارث بہر شیدے رے میوانا یالا یالا گا گا گورانی آخو مدردی زماں آ بسارے فیا خمو دردی زماں آ بسارے فیا حضرت در کو تو دین تا ک أي عقيبه الشي خدايا دوايا باو كتب فردم واقوى الدنيا لتوبي أي رايد براي ای ولی دیار علی خدمتی نکردم، ای و ما موسا کامیلا، و ما موسا کامیلا سلام ولپیایی کردم، او ل خدمتی دم نه نازم را ل کردم، بو خوشایی سکی، بو خوشایی سکی خدمت گار مغبر دم، ای و موسا کامیلا نل نهایی نبردم. و لخزمتی دم بندی بی حاضر کردم خوی خوشوی سکه ای او شو گفت کرده موسیقی آی ماشا الله لدو شاوه دل ایخوارو و تاوه ماشا الله لدو شاوه دل و تاوه لطاوی ملی تویا ملیم لیشنا ماوه يا روا سفر وارا ابا فرمان علي فوغني وسا يشي بنوا عميد مريوا رز سلاو لو مدير سايتار كركوك رايت السورينا ازار سلاو ليما قابلي سلا يا سيد عنا بويالم مدن فيها فيها عمو خلي دزانية بس أنا شايلة دوا، لروجي خيراتي دا بكس أنا شايلة دوا، بورايد عيادة بورايد دنيا دزانية فيها، لروجي فيها ودي دا ليش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 شعر بنغوراني او سيد اسبالان شعر بنغوراني او صلاوي ليدكم بو سرجمي واناني قائد عربه انشاء الله دانش تو ملصاري هر برو راهي ما شكل شاوكالي يعني راهي عيما دير ما شكل شاوكالي يعني أنا صلا على اخوي دسرجم كرگاني يعني ايه أصلى ولا خويه، لا سر زندوسا كياني، فأي دار بيننا له، بيعلم يقدو غراني، فأي دار بيننا له، بيعلم يقدو غراني، أوبأيادي غراني، نخناه أو زاليو. إشكا ما يك غراني، نشجني ماشي ماني، ربي هار صار فرظي، لا تولي زينك يا رني، ربي هار صار فرظي، لا تولي زينك ربي هار صار فرظي لا تولي زينك دلعي ريد عي ما علوم هاتوما بمي وادي دلعي ريد عي ما علوم هاتوما بمي وادي ريدا سوشل مانا براغو ريجش ماني هربو رأي سين مانا ماشة كم ساعة جاني دربنا خصبة تدا بيلفت كوفيا ما إن شاء الله فوق راد مبشايا شهيا ثوران أغوراني اضبوط ظلم يا إمامي مرزاني أغوراني اضبوط ظلم يا إمامي رباني أربى عدي خدل يا ليميا بيدوراني يا دي حتى نصيره ما معنا ولا شاي صوابي لو برايا صوابي لو برايا ما همسا شا وقال الروجي قاصك سيده كسنا ده لا قلوا يا لا قلنا خدايا من بفن دنيايا يا أقول هني أبو دليل مر به صبروا يا رأي سمحني أريها بدورينا ولا يا رأي سمحني أريها شو نمارس قلوا رأي دعي بس محتاج من رايد عيما دم فشوى بس محتاجهم دخوايا هو أنا الشيخان يا بدوربي لا بالايا هو أنا الشيخان يا بدوربي لا بالايا حربنا وين سيرة أنا اللي بيوفايا أمن لو يا معلم الكلايا أمن لو أبخشوي يا معلم الكلايا؟ خش خليفة سوال وہ خوفو کیمرہ سوال خویو کیمرہ سوال خویو کیمرہ نسراں کی دنیا آیا دبرم بھائی سے سل ابو فايا دربي إن شاء الله لا دواي دربي حمايا بوري بولي باركوم ساتيان فالليلخص مدايا صالة ودولي معايا ليدن مشادي ليدن نهيوط مشادي ليدن أويلو دايا خوشي رايحي مالا أو فيها وطا وفايا خلج التصويريكا نقراو كاميرايا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 هزار سالتر نبري و خوشي او پاويلا و خوشي او پاويلا دي ارزورزين بغري شولكري شولكري ما موسايا شولكري ما موسايا هزار سالتر نبري و ما موساخا ميلا دازانم ريزان داغري اوله بوشه داليو اله دوانم لياغري اربستامت كا خويا وقبعو كل بخادري عبي بندي بو بولا يارتر لاغري صاوله خليفه شمال دور كاميرا ملي دجري لدنيا ذابي حلي اقصير ملي دجري صال <تصفيق> وسيوري كور رايداصو صالوي لبك يلا